حقيقة دور الأمم المتحدة هو دور كارثي يجب على الأمم المتحدة الآن فعلياً أن تخرج وتعتذر للشعب السوري أن تعتذر على تقصيرها أن تعتذر على خزلانها للشعب السوري أن تعتذر على انحيازها للمجرمين Get my freak